mai mai mai hașe acum să să se punem Să-i până în părime, două strâni mai bine S-au neacut să-mi mai mă trebuie Până mă elească, să se mă elească Și-o băbă! Și-o băbă! În vizionul coroan, cântă cea nu lumea ascultă da? Nu stăcine moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, moșelei, Să mă plântesc, mă răduce, Dar eu cred că se demoni, Mă plândești și n Hai, Hai, hai, hai, Mândeloare, hai, hai, vă Și-a vrea cu fețești ca păină, praf, ca să mă facă Dar ce-i făcut cumă pentru drumul Și-a vrea cu fețești ca păină, praf, ca să mă facă. Zic,